السلام عليكم سيدي العزة تهيتي لكم جميعا سيد الله صلاحكم نمتاجين إلى السوق إن شاء الله الله سوق المواشي المدينة السمارة تهيتي لكم جميعا سيدي العزة تساقط الأمطار سيدي العزة كانت كان شتيارة يوم الجمعه كانت الرقيقة، لا تتمارقشنيش سبحان الله العظيم، هذا دبا ما الماء باقي، بارك الله يا يعني. الله، اللهم اديم يعني. يا الله، المسجد لا الأجواء رائعة و سلام، الله العظيم من كتحت الشتا رائع، الله يا الله. الله ربنا العظيم. الميزاز بعد السوق اللي هون ضع. شاربوا لي شوية. السوق هناليا قريب اوه ايضا. السوق ان شاء الله. يولي الله. يولي الله. ####أو مدينة السمارة 11 جوج 2023 أو ثلاثة الله يسخرها الله يحفضك أهلا الحاج كيفاه أرا صافي الله شويه شويه بارك. باراك أواش غتطير داكشي اللي الله... شويه الله لا البهيم غاليه غاليه العاده ما لله بارك الحمد لله ما خلاناش الله الله اللهم يا زيد زيد زيد خير الله اليوم سوق السوق <تاريح> <الليلة تاريح> الخير تبارك الله دي اه الخير تبارك الله الماعز موجود الحمد لله يا رب اللهم هدي مالي تبارك الله يا رب السلام اللهم بارك يا رب عند قام فين يجيب لك يلاه دخل السوق دابا هادشي هذا تبارك الله يا رب الخير هادو معطاو مولهم محمد ألو. هو... غير_واضح تلقاو بارك الله الله يسعدك هاكاك زوينات الله يحفظك 22000 ريال الله ليلى الله يحفظك بارك الله فيك 22000 ريال اش قلت ليا اللي عندك سبور ما ليا اصلا باشا حقلت لك ماشي 22 22 رمضان 22000 آه تريد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان آه. مجرد ان آه. مجرد ان آه. مجرد ان آه. مجرد ان آه. مجرد ان آه. مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد 35 وهذوك كمش هو بيه? 50 خمسين،, خمسين. خمسين اه. خمسة وعشرين. اه خمسة وعشرين الواحد. سبعة عشر. اه. ونص... الله حميد. تحياتي اه آه آه ليك اخويا حميد. حميد. مين اه مقدي اه اه حميد? مين جاي اه. اخويا حميد سيدي 14 هذيك البيضه اه هذ راهه على الله مازال الله جات عطاونا 10000 10000 للوحده الله الله الله يصح الله انا والو الوقت اخويا حميد الله يسهل حميد الله يحفظك عمر كي يا اخويا عمر بخير كم يا عمر الحمد لله الله يحفظك اخويا عمر تحياتي لك الله يحفظك لا لا شوف غادي يرخص ان شاء الله غادي يرخص غادي يرخص اه شحال هادي؟ تبارك الله شحال كان الناس والله لله. أربعة وخمسون. محجوب حرب بارب حرب بارب وفيها خير. وفيها خير. ها؟ والله إلا هما واحد راه أنا جاي الله و قد قد ريال الله ما ريال 48000 ريال الله يحفظك الله يبارك فيك تبارك الله قال لي سمره دياله ما प्रथम شي غير اول اصلا الزينه راه مع تباع في الكامي ويك <تصفحي> الله يلاه تباع <تبقى> بالحديد باب العربه الحاجه <تصفحي> المليحه الله يلاه في <تبقى> بلاصتها <تصفحي> خير مشي ديال الاجهزه الحمد لله الماز كله الثمن ديالها كاين 15 16 17 19 على حسب السمونيه والنعجه على 17-15 سمينه راه كتكون خمسة 25 على حسب خروف ما كينش مشيدي الله يجزل خروف ما تلقاش إيه خروف كاع خروفات شوية قلال المواشي الحمد لله خير موجود تبارك الله يا رب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله عاد <مزال. تصفيق> الله يا ولد ما فهمتك انا راه افتح. افتح حتى لي وصل الخير حتى كلو تمام 16 كاين 15 قال عشر. دي 14. اه بحال هادي 14000 ريال هذا ولكن 15 14 16 والنعجه النعجه سيفته النعجه هادو ريال الله يخليك اخو الفتاح الله يستر ليك لا بغيتي 17 ريال ما توقعش فيك زعما والله ما توقع فيا 14 كيلو ديال اللحم هاديك. يربح ميتوود والله ما شي تعال تعال و هادوك البرقيات 35 جوجات وحده ما بلاتي اللحم؟ سيدي 90 درهم. 90 درهم. <تصفيق> ايوا ها. ايه ميلاد اللحم كاين 90 درهم وكاين 90 درهم لابس 90 درهم خروفة بقري صغير 90 درهم ايه وجدي 100 درهم 100 درهم جدي 100 درهم بارك الله يا ربي والسوق غالي جاب الله هذا الرحمان هنا الله يجعل المبارك واللحم الكبير واللحم كاين 14 13 النعجه اه النعجه 14 16 ايوا والله يلطف بينا سبحان امين يا الله يرحم اخويا الله يحفظك الخير اليوم مشاني. <تصفيق> <تصفيق> أغبرت يا أخوة يا خويا كيف دهت؟ بس لك صحيحة الله يحفظك بارك ما درته سيدي أنا فرح لليكم بالله أش درنا ما برازنا ور درت المرك واش بوكم كيف الله يلي بارك الكرامة الله يلي بارك يا خي صبت شترته صبت شترته وشترقيقه وشترقيقه بخلاش نارد تم رهوله دي أخلص لا تمر لا كل شيء على الفول يعني خيوي تمر الفول أو تمر لا لا لا يعني تجلين <تصفيق> الخير جيب يا الله كريم ياك يا الله بطيت السوق الله سيب. الله يزينيك تبارك الله الله يسخلكه أيوب الله يجب كثير حركة الله يجب الحمد لله وان تجل غبرت هنا تنجين حباسي كم يسولوا ليك ها حباسي حباسي يس يس والله الله إلا كنجي هنا كنسول عليك نسمي أن شو الأخ كيكريو الدر باقي ما جاش راه كاين هنايا راه هذا يوم مع الوقت اش غدير والله مع الوقت الناس ديال اسفي تحيتي لهم اخويا الله يحفظك الله الا تحياتي لهم الله يحفظك كيشوفوني ياك متباينك ساكن يوم مع الوقت الله يستر تحيتي للمشاهدين جميعا اينما كانوا تحيتي لهم المتابعين الأعزاء الاوفياء واللي ما تيخلي لينا جيء متدعمنا تحيتي لي الله يجازيكم جميعا مشاهدينا الاعزاء كلكم. تحيه لعبد الهادي. خير تبارك الله يا رب. ياك؟ كذبح هادي يا سيدي. قولها لهم قولها لهم في لهم هادي هاديك اللي كانت تقول لكم الحوالي تاع العيد هاي يا شيخ كذبح تبارك الله. هاديك هذي مسكينة كانت تولي. وعلاش كذبح؟ وكدبه قال لك الحماسي دي تقليد باه ها هادو ما ايوب خاصها احنا ضري على قلث ياك والله خاصها متبقاش تذبح النعجه اه انا النعجه متبقاش تذبح ياك لا اه وصراحه النعجه متبقاش باش يبقاو شوف صعضو على في السوق يقيدو يخروفه خروفه ما كايناش صراحه واه بالله شوف عيد بحمو لا الله <ترجو> خويا لا حنا كلات زين الدوحاد لا والله الا لا والله ما يدبح الا زين الدوحاد لا هذا كسيبه خويا هذا كسيبه زين الدوح آه. ولا كل يبغوا اللحم كلشي والله يرحمنا الله يطفينا الله يخلينا مزيانة ودي السي الله يجازيك بارك الله الله. ألف ريال كان السرد انا <تصفيق> دابا يا سيدي هو جمله جمله وعشرين ريال بارك الله يرضي بارك الله يرضي عليك عطيت الشريك 45 45 ريال مازال ما بياش مازال هذا الراجل ما قنع شيء انا 60 الف اللي طار كاين عندك لا والله إلا ها ها الوحدة شاء الله اي الله اللحيه لحيه قاسح. كتشكم منك الناس اللحيه كتشكم منك الناس الله الله والله تحياتي المشاهدين الأعزاء من لا كينتهي الفيديو النهاردة كاتمشي المشاهدين الأعزاء كمن شايفون نسبت كاتصرج لهم ديالا وإلى فيديو قادم إن شاء الله بإذن الله تحياتي لكم جميعا السلام